Зупинка фуршет в Корабельному районі. Тут люди чекають на відправлення 102-го автобуса, який їде в Галицинове. Зараз проїзд коштує 9 гривень, завтра буде 11. «Підіймають та підіймають, як завжди. Це нескінченно. Який сенс тут щось думати, якщо вони все одно піднімуть?» В цей час в Галициновому відбуваються перемови між жителями та перевізниками. Останні пояснюють підняття вартості проїзду з дорощенням палива... ...та інших складових, з яких формується тариф не все время так кажуть, всю життя так кажуть. Скільки їздять маршрутчики, стільки кажуть». Більшу частину Галицинівської громади обслуговує підприємство «Алантехно». Директорка підприємства Інга Шаповалова каже, що зараз, навіть після підняття тарифу, підприємство працює без прибутку. «Зараз такі, наскільки швидко ростуть ціни і витрати по підприємству, і невідповідність тарифу. Ви бачите, паливо піднялося два місяці. Тому, а тариф ми піднімаємо тільки ну, зараз. На жаль, наш тариф розрахунковий, я теж людям показувала з усіма нашими видатками, 2 гривні 32 копійки – це економічно обґрунтований тариф за один кілометр. А зараз? Гривня 40. В Лимане та Лупареве їздять автобуси іншого підприємства. Миколаїв-Лупареве 20. За нашим економічним обґрунтуванням з рахунку гривня 15, ця вартість складає навіть 31 гривню 83 копійки. Але ми можемо поступитися як перевізник до 25, і на цій зустрічі була у нас пропозиція громади, і ми пішли на зустріч, з 25 до 1 березня ми... ...ще знижуємо цю вартість до 23 гривень». Серед факторів, які негативно впливають на пасажиропотік, перевізники називають... ...колег нелегалів, які без дозвільних документів возять людей в обидві сторони. В результаті перемов учасники вирішили, що проїзд до Лиманів та Лупаревого... ...підіймуть трохи менше, ніж на 20%. Це дуже великий плюс сьогодні, тому що всі бачать, як росте солярка, як ростуть зарплати і потреби, щоб людина прожила, тому в село Лимани буде сьогодні проїзд перш з понеділка. ...з 18 – 20 гривень, а село Лупарєво – із 20 – 23 гривні». Запропонована сьогодні ціна триматиметься до 1 березня. Після вартість переглянуть. Про підняття тарифу перевізник має повідомити замовника послуг. В даному випадку це управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації. А «Вони нас повідомляли, що надали до рахунки. Чому так спричинилося? Ну, зростання... Вартості топала, тому і так воно йде. це вимушена міра. Якщо ще до нового року перевізникам давали там, скажем так, то паливо під овердрафтом, да, то якісь там були льготні умови, то зараз немає такого. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.